Hey guys, today I'm going to do something really cool. I'm going to make a new video for the O. Are you ready for it? Oh, O, O, O, O, O, O, O, אני רק מחברה פה החבר אני רק מחברה כאן החבר שאתם תראו אותי كذا؟ טוב אני מחברת טוב אוקיי החבר מחובר הוא יהיה על הבית עם... נבוא... אהי חבר שלו לא, לא, לא, ככה אוקיי, חברים, רק שנהיה נהיה תחבר יותר לדניות, אני רק איך חבר אני יכול לחבר זה על החשמר? הנה עוד דניות אני לא יודעים, רק עם המיטרופון שלנו יעבוד לי טוב, אני רוצה גם לחבר את זה כי אני חייב פשוט עוד מעריכים אבל אני נוציא את הטלפון שלי מה? חבר שם? תקבל שהטלפון שלי שם? וחבר אוי 2-1 זה שתיים או מה אני רוצה יש לי כזה קליסו של זו אני Okay, I'm not sure עכשיו אני יכול לחבר לכאן את כל מה שאני רוצה, חכו כרגע, One more. Oh, fucking god! Ah, yeah. No. Look, you better put that away. Fuck, Ah, não te vejo. Porque eu a O a Oh shit. אה, גאון, מה אתה ככה. אפשר לספר כמה Ook. Oké, weet je wat? Ik wil weer wat te doen gaan. Ik ga wat I want it to be nice. I need a good friend to be with me. I don't want to be nice. Not a friend to have to be with me, no. Not a friend to Weet je dat je zo snel zijn? Dan heb ik geen. Ik ga niet gaan beginnen. Tom, je neemt. Mij